ابد ما جيت لك مشتاق ولا ملهوف ولا قلبي على شوفتك يسبقني أنا ما جيت لك إلا أبيك تشوف برود إحساسي وإني عنك مستغني جايق بس من وقتي وبحسبها جميلة منك اني جيت لك اصلا وفسرها على كيفك وقلبها اللي بان جميله من اني جيت لك اصلا وفسرها على كيفك وقلبها وانا اللي بانتظر شكرا ولا عفوا